Повідомлення про те, що у полі горить гвинтокрил, надійшло до рятувальників о 5.46. Знадобилося близько півгодини, щоб повністю загасити полум'я. Пожежа, яка становила 6 метрів квадратною, вогнеборцями о 6.15 була локалізована та о 6.35 – ліквідована. Гвинтокрил розбився неподалік від проїжджої частини. Всередині тіла двох чоловіків – штурмана та пілота. Поліцейські огородили територію площі 50 на 50 метрів обмежувальною стрічкою. Навколо розкидані шматки вертольоту. Поліцейські оглянули територію. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил повітряних польотів. «Першочергово оглянули місце пригоди, наразі до цих пір працюють слідчі на місці пригоди, відпрацювали експерти-криміналісти і, в принципі, поки що складаються відповідні процесувальні документи». На місце аварії приїхали представники Державної авіаційної служби України. Інспектор з авіаційного нагляду розповів, що це вертоліт української авіакомпанії, який виконував переліт з Одеської області. У Миколаїві Гвинтокрил вніж з 16 на 17 липня зробив зупинку в пулі на ночівлю. Далі мав влетіти на Херсонщину. 2 дві години 20 хвилин по UTC дав зліт і, як мені відомо, рух, «Украрух» повідомив, в 2.27 через 7 хвилин вже МЧС отримала повідомлення, що упав Гарить. Все. Далі буде Національна комісія розбиратися". Інспектор глянув територію аварії. На різні відстані одна від одної лежать деталі вертольоту. Зокрема, лопаті – особисті речі пілотів. Падаючи, вертоліт зачепив та зрізав верхівку тополі. Двигуни були справні, каже Віктор Таранець. «Я бачу, що, я бачу, що топливо в нього було. Двигатель працював, оба двигателя. Не знаю, один-два, але працює. Чому він впав і заступив оце дерево? Ну теж не мог. Посмотрите направо, посмотрите наліво. Мільйон на мільйон. Все відкрито. Він не мог сюди. Йорчик ну, не може просто-напросто влетіти в дерево. Понимаете? Поэтому ну, предварительно. Іди знай. Може йому плохо стало. Може бути щось з управлінням, може щось за ним железо. Ну, все, пока... Олександр Кривенко з онуком 16 липня їхали з Миколаєву напрямку села Зайве, коли побачили у пулі Зупинилися, щоб подивитися поближче. Помітила на вертольоті в м'ятину. Лестниця лежала тільки на землі. Я подумав, що вона... Ні, кабіна низка можна і так залізти. А лестниця щось лежала. Возможно, вони лазили туди вище туди, тому що якась -то вм'ятина була на этом. Више вихлопна стоїть, смотрю, дві труби. І там вм'ятина. какая-то. Ми, ну, мало що це повреження, напевно, давнішнє. Гвинтокрил впав у полі, яке належить фермерам Костянтинівської об'єднаної територіальної громади. Ще нещодавно воно було засіяне ячменем, що могло призвести до більшої пожежі, говорить заступник сільського голови Олександр Гриценко. Про те, що у їхніх полях перебуває гвинтокрил, у громаді не знали. «Жодних підприємств, які знаходяться на території нашої громади і так відомо, чи знаходиться поляна в одеських підприємств, договор заключений не був, роботи вони тут не проводили, жодної роботи на території Новоконстантинської громади даної гентокрил не проводили. Ніхто нас не повідомляв, як стало щуток, відомо, що він тут ночував». Загибуєм 42-47 років. Пілот з Харкова, штурман з Дніпра. Директор Меридіан Авіа Агро Андрій Міняєв телефоном розповів, що пілоти зарекомендували себе як досвідчені спеціалісти і мають всі необхідні сертифікати. Давно працюють, іміють і вертольоти, і ребята, і, і компанія всі сертифікати, мають всі документи. Вертольот імельотну годність. Повністю були вискраєнно, що залишилось, не знаю. Розслідуванням аварії займатиметься Національне бюро з розслідування авіаційних інцидентів з цивільними повітряними суднами. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.